નમસ્કાર હું સત્ય દેવ ચાંદની હું મારા અને મારા ગ્રુપ મેમ્બર્સ નો ગણિતની વિવિધ સેકન્ડ સેમેસ્ટર અંતર્ગત ગણિત પ્રોજેક્ટ જેનો અમારો વિષય છે ગણિતની વિવિધ પઝલ્સ અને રમતોની રજૂઆત કરું છું આ પ્રોજેક્ટ માટે અમારા માર્ગદર્શક શ્રી ડોક્ટર વેકરિયા સર અને અમારા પ્રેરણા સ્ત્રોત શ્રી ડુંગરાળીયા સર છે મારા ગ્રુપના અન્ય મિત્રો મોરી ક્રિષ્નાબેન કુડિયાતર જગ્યા અને પરિવર્તન જેવા અધ્યનનો અભ્યાસ છે ગણિત અને ફિલોસોફરોમાં ગણિતના ચોક્કસ અવકાશ અને વ્યાખ્યા વિષયના મંતવ્યો છે સામાન્ય રીતે કહીએ તો પઝલ એ કોઈ પણ કાર્ય કે જે બે ગુણધર્મને સંતોષે છે ચાતુર્ય અને મનની ચકાસણી માટે રચાયેલ સમસ્યા છે તે વ્યૂહાત્મક વિચાર શ્રેણી મદદ કરે છે ગાણિતિક ફઝલ એ મનોરંજન ગણિતનો એક અભિન્ન ભાગ છે તેમની પાસે સ્પષ્ટ નિયમો છે આ નિયમો વિશિષ્ટ છે પરંતુ આકૃતિ વાળી ફઝલ ગર્ભિત પઝલ ક્રોસ પઝલ ઉખાણા સ્વરૂપે પેટર્ન અનુમાનિત ફઝલ એવી જ રીતે રમતોના વિધિ પ્રકારો તો સુડોકુ સ્થાપનશીલી શબ્દ બનાવો આપેલા છે જોઈએ તો પેટન આધારિત પઝલ ટ્રુથ એન્ડ વન લાય એટલે કે આપેલા બે સાચા છે અને એક ખોટું છે धारित पजल त्रिकोण आकार गणितिक पजल टू जिकल पेजर पे तो जम्प एंडलाइ रमत સુડોપુ કે જે આપણે ડેલી ન્યૂઝપેપરમાં જોઈએ છે થેન્ક યુ વેરી મચ